Vad behöver man för att bli en duktig skytt? man behöver för att bli en duktig skytt? Eh, intresse. och eh, Det räcker väl egentligen med det. Så lär vi resten. Behövs inga speciella mentala eller fysiska förutsättningar? Det är klart eh, kondition krävs fast man var en sorts skytte. Om det. Att kunna koncentrera sig, är bra, och att kunna lyssna på instruktörerna. Om mm. man bara det så ger sig resten. Hur kom det sig att du fastnade för skytte? Vad lockade? Jag höll på med skytte för flera år sedan. Det är nog... 15-16 år sedan jag slutade. Och då vet jag nog inte riktigt varför jag började. Det var väl mer att alla andra håller på. Då ska jag också göra det. Jag är uppe långt lite på landet. Och det var ett litet fotboll och skytte. Som alla höll på med. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Men sen slutade jag av olika anledningar. Och sen faktiskt i början på sommaren var jag på Göna Lund. Och körde såna här femkamp. En av grejerna var just lyft i Och för det första sköt jag ju fullt. Så jag kom att upptäckte att oj jag var fortfarande bra på det här. Och sen för andra så upptäckte jag bara att, men gud det här är fortfarande jätteroligt, varför slutar jag med det här? Så då bara googlade jag upp och hittade på Facebook, ringde till dig tror jag var, och bara hej, får jag komma och prova? Så ja, självklart. Så nu är jag fast. Ett igen. Så du är ganska ny i föreningen? Ja, ja eller jag ni? får bara vara här på ni tillmanvändare. Ja, precis. <gör> så Ja, hej. Jag kysser jättebra.